Sebastian Ghic, atac furibund la adresa lui Tudorel Toader, ori înceruc, ori ce a sublinierea, duplicitar, nu mai merge. Fostul deputat Sebastian ie, sublinierea Iti la ramp cu un atac dur la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader. După ce acesta din urmă a anuncat ce va pleca în Serbia, pentru a discuta despre procedura de extradare. <fie> ne cu un domnul Tudor el tot plimbii de după după duc ghic în Serbia. Cu ce? Cu probele false ale lui Portocal? După ce le-ai făcut raport, vii în Serbia cu probele lui Negulescu, a tunat fostul deputat într-o intervenție la România TV. Dic, a confirmat sub -i faptul ce a pregătit un memoriu prin care se cear suspendarea extraderii, probele pe care s-ar baza dosarele sale, fiind false. Sigur ce da. Abia subliniere tept să ajung aici. Când intre petreptele justiciei, îi dau raportul în munce mai gândesc ce nu aterea ei în România. Se le explice sârbilor ce el, Tudorel Toader, a venit cu probe faale să se extradaciunce cean, ca să nu me certe acasă propaganda. Știți ceva subliniere i cu Tudorel el Toader, ori un ceruc, ori înteleguc, cea sublinierea duplicitar, nu mai merge, a completat Sebastian Ghic.